נשראי תן הדקל פרישח ונחמד בחשבון ירד יורב ועל גגי רקעד וכי סלב נגי סופיה בטבת פרד ובשבת חמה הפציע ליום אחד באדר על אני חורך מן הפרדסים וניסל כל החרמשים ואף שמחנו אחר קציר בואו נשאיר לסתם זה הפור הכי מדבש זה הנעיל שהוא חדש זה נחליע לי שעבר זו השלכת שבחוץ זה הטפוס שעוד חמוץ זה רק הסתיו ששוב חזר שהקיץ והחורף נתגשים אנחנו שם בעצם מתרגשים כי הוא מן מעצב שצריך לחשוב עליו כי מורה עמים ברקים מורה עמים דעמים וברקים לפמים קובים ולפמים רחוקים אביב echt jüdische baavi mister kleinsavi savi ve im roein shelot borza Az Yodim, Az Yodim sheba Aviv, sheba Aviv. Az Yodim, sheba Aviv. Az Yodim, שמש לעולם בעקבות האור השמשת יומי רושמת ולבי ציפור וישלך לפעד סלבדמך חלפו חלפו ביאף כם שפת עדר ניסנגיה סיבנת מוזמאה ובועלו לילנו ריח את שירנו חורף אביב מהתחלה רוצים לראות פרקים נוספים של דרורמי והחבובונים? כן! אז לחצו כאן כאן! כאן כאן כאן כאן! רוצים להירשם לערוץ שלי? כן. אז תלחצו כאן אז תגידו מה ותגידו מי ובואו אל הבית של דרורמי כאן! נו תלחצו, תלחצו, תלחצו. דרורמי והחבוב